ہیلو ویورز میرے Hello. چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیں شکریہ اسلام علیکم میرے دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لیے ریسپی لایا ہوں پوٹیٹو بیسن سینڈوچ یہ بنانے میں کافی آسان ہے بس آپ کو جو چاہیے وہ ایک بریڈ ہے جتنے آپ نے بنانے ہیں اس مقدار میں میں نے ایک پورا پیکٹ بریڈ کا بنایا اور آدھا کلو آلو تھے انہیں میش کیا اور ان کے بیچ میں مسالے ڈالے ہیں اصم مقدار وہ آگے میں سب ٹائٹل میں ایڈ کر دوں گا کہ کتنے کتنے کون کون سے مصالحے ڈالے ہیں ابھی چلیں اب اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں پہلے ان کے کنارے کاٹ کا لینے ہیں اور انہیں باری باری بیلن کے نیچے انہیں رب کرنا تاکہ وہ نرم ہو جائیں تاکہ رول ان سے بن جائیں یہ آلووں کا پیسٹ میش ہے جو کیا اور یہ بیسن ہے اور یہ ٹکیاں بنائی ہیں ان کی آلووں کی اور اسے بیسن میں اسے بریڈ میں لگا کے اور بریڈ کو بیسن میں ڈپ کر کے تو فرائی کرنا ہے یہ بیسن جو بنایا ہے یہ پاؤ بیسن ہے اس کے اندر اس پزائی کا پودینہ ڈالا ہے دو چٹکی نمک ہے اور آدھا ٹیبل سپون جو ہے وہ مرچ ڈالی ڈال ہے اور پانی ڈال کے پتلا بنانا ہے اسے تاکہ وہ آسانی سے بریڈ اس کے اندر ڈپ ہو سکے جو کہ آلو کی ٹکی کو اس طرح ہم اس کے اندر لگا کے بریڈ کے اندر ایک بریڈ کے اندر لگا کے اور اسے پھر اس طرح دوسری بریڈ رکھ کے اسے ڈیپ کرنا ہے بیسن کے اندر اور اسے فرائی کرنے کے لیے رکھنا اسے گولڈن براؤن ہونے دینا اسے کل تک باقی حساب سے بنا لیں دوسری بریڈز کو اس طرح یہ پوٹیٹو بیسن سینڈوچ بن جائیں گے